Раїса в будні викладає у школі. Вільний час присвячує волонтерській справі. Каже, залучає своїх вихованців та їхніх батьків. Ми виготовили вже більше сотні свічок, передали на передові хлопцям. І ще продовжуємо це робити. Також до роботи долучається і Юлія. Завчора ми склали такі вісніки. Загальна кількість людей, які брали участь в цьому процесі, чоловік було 20. Угу. Зайняло у нас це, орієнтовно, годинник 5 чотири. Передають свічки та сітки волонтерам організації «Молодь майбутнє нації», яка допомагає військовим та переселенцям. Ті, в свою чергу, відправляють їх бійцям на фронт. Залучаємо всіх мешканців громади, району до такого виробництва. Також збирали і жестяні банки для виготовлення парафін. Картоніві вироби половиною тисяч тільки людей особисто нам щось передали. Особисто Або приїхали, або ми до них приїхали. Надалі волонтери з села Романова Балка планують плести сітки по кілька годин після роботи. Виділятимуть на це 3-4 дні на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.